السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير النهارده جايلكم بفيديو كده روتين بسيط وبلدي كده وحلو اكل حرشه ان شاء الله تعجبكم طبعا النهارده اولادي انا طلبوا مني يا ماما احنا نفسنا في الكشري وانا كان في شويه حاجات كده ما كانش موجوده عندي اي ما كانش عندي حمص وما كانش عندي اللي هو العدس بجبه ده فتصرفت بصراحة بالموجود عندي والحمد لله طلع بزي ما انتم شايفين كده على كشري بسم الله ما شاء الله طبعا هو شكله قد شايفين وطعمه الله ما عنه طبعا احنا في حلة كده هنحط شوية زيت و هنحط التوم زي ما انتم شايفين و هنبتدي نجلب فيه اول كده ريحة بتاعته تطلع و يصفر كده ما يحمرش نيجي حطين عليه معلقة خل و نيجي إيه؟ حاطين عليه ال طبعا ما ننساش الكزبره هو بيتحمر عشان تطلع الريحه بتاعتها الكزبره والكمون وهنحط له ذره ملح تمام واول ما يبتدي يصفر هنيجي نازلين بالخل زي ما انا قلت لكم وحننزل عليه بعصير الطماطم في اليوم ده مكنتش كنتش عامله حسابي ان انا هعمل كشري بس هي طلعت في دماغي ما كانش بصراحه في حاجه في البيت فايه قلنا ايه الموجود ان شاء الله وعجب الولد وتغد واتبسطوا وكان زي الفل جنبهم كده لتر ساجع وزي العسل اهو احنا زي ما انت شايفين انا طبعا موطيه النار ويدوبك دوبك التوم احمر مش احمر اتصفرت كده والريحه بتاعتها طلعت على طول ابتديت ايه اضيف عصير الطماطم زي ما انت شايفين طماطم طبعا حلوه وحمرا كانت وزي الفل هنسيبها تتسبك بس ايه هي بتتسبك هنضيف لها سكر طبعا انا عصير الطماطم دايما اما اطبخ بيه بحب احط له معلقه سكر كده بيعادل ايه الطعم بتاع الطماطم ما بيخليهوش ميزز كده تمام زي ما انتم شايفين حطينا عصير الطماطم يلا يا حبايبي اللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك واللي ما عملش لايك وصل معانا الكده الوقت هيحط اللايك يارب ان شاء الله الفيديو يعجبكم واشوفوا معانا كده للاخر الكشري السريع اللي في حلة واحدة في حلة طبعا على النار حنحط زيت انتوا عارفين الكشري كله طبعا احنا لازم نعمله بالزيت حطينا الزيت زي ما شايفين كمية كده محترمة في نفس الحله انا قطعت بصل فهحمر البصل في نفس الحله تمام اهو البصل هنحطه في الحله هي هي طبعا البصل في الزيت هياخد من طعم البصل لما تاني عملنا الكشري بصراحه كان طعمه خطير جدا انا اول مره اعمل الطريقه دي اول مره اعمل البصل او احمر البصل في نفس الزيت اللي هعمل فيه الكشري او في نفس الحله أهو هنا في الجنب الثاني طبعا هنا في العين التانية بنسبك الطماطم زي ما انتوا شايفين احلى اكل الاكل المصري الحرش كل الناس بتحبه والولاد دايما بيجروا عليه وبيحبوا بصراحة بنحمر البصل تحميرة حلوة كده محترمة وفي يوم هديق البصل طلع هش وجميل جدا من غير ما نحط له نشا أو نحط دقيق أو الكلام ده كله كده على الماشي ياريت متملوش من فيديوهاتي ريت إن شاء الله محتوى الفيديو يعجبكم وتشوفوا فيديوهاتي للآخر انتوا تحسوني كده أنا هادية في الكلام بس إن شاء الله يعني أنا حاسة في ناس برضو عجبها وأنا بشكر الناس اللي هي بتشجعني في التعليقات يعني تعليقاتهم على دماغي من فوق واشتراكاتهم وتفاعلهم معي ربنا يبارك لهم ويريت يما اشتركش يشترك ويريت متنسونيش في اللايك اهو زي ما انت شايفين البصل اتحمر واخد لون جميل جدا وانا وبقلب فيه حاسة بان هو ايه هش كده ومجرمج يعني بتحسي بيه انت وبتجلبين هو بيجي خفيف طبعا احنا مش هنخليه يتحرق خالص لأ هنبتدي ايه هنطلع ال، هنبتدي دلوقتي ايه اهو مصافيه من الزيت مصافيه كويس خالص عشان ما يبقاش تجيله ما يتعبناش اهو زي ما انتو شايفين اهو ما شاء الله جميل ورحته جميلة خالص هو اللي بيحل الكشري يا جماعة في نفس الحلة هنكمل باقي الكشري ، يعني مش هنعمل ميت حلة وميت مش عارفه ايه ، لأ في حلة واحدة هنكمل باقي الكشري معانا وايه الرز على المكرونة على كله هتشوفوا مع بعض دلوقتي هيعجبكم إن شاء الله وسهل ، لما نلاقي كده لأ مش هنكسل أن احنا نعمل ، أهو صفينا الزيت كويس خالص من البصل ودي نحطينا أول حاجة في الرز هنحمر الرز هو مش هيتحمر هو يا كده ايه هيديله له تحميصه كده وبعد كده ايه هنبتدي نحط باقي المكونات مع بعض انا كنت في المره دي اول مره اعمل البصل احمر البصل في نفس الحله بتاعت الكشري فبصراحه حسيت الطعم فرق معايا كتير جربوه بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبكم يا نشف شويه الرز وبعد كده ابتديت ايه او اتحمص شويه وبعدين ابتدت احط الشعريه الشعريه هتيجي تتحمر معايا طبعا بتتحمر بسرعه زي ما أنتوا عارفين ما بتاخدش وقت ان شاء الله قناتي تعجبكم ومحتواها ينال اعجابكم يا رب ان شاء الله اهو زي ما انتوا شايفين اتحمرت حطينا المكرونه بصراحة انا يومها عملت كمية يعني مش كبيرة لان انا اولادي مهما حبوا الحاجة ومهما احنا عددنا قليل فايه الكشري طبعا مش محتاج ان انا اعمله كميات كبيرة يعني وهو بسم الله ما شاء الله بيزيد اهو زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله يعني شكله شايفين ازاي طعمه جميل وبيلمع وزيت طبعا وريحته والله حلوة خالص اهو زي ما انتوا شايفين حمرت ال تجليبه المكرونه وادي حطينا المكرونه اللي هي ال... السباجيتي الطويله دي طبعا احنا كسرناها وهنديها تجليبه مع ال مع المكرونه والرز والشعريه كله عشان ياخدوا الطعم من بعضه وبعد كده طبعا انا غاليه ميه الميه لازم تكون مغليه يا جماعه عشان الكشري ميعجنش منكم ويطلع مفلفل من معلش انا الدخان طلع علي الكاميرا بس انا حابه اوريكم التفاصيل كلها اهو زي ما انت شايفينه. علشان ما يعجنش لازم المية تكون مغلية. اهو زي ما انت شايفين. ما شاء الله. روتين سريع وروتين خفيف. دايما طالما احنا ما فيش عندنا في البيت نحاول نتصرف هنا انا بصراحه ما كانش عندي اللي هو اللي انا عم بعمل الحاجات كلها على البارد ما بحطش حاجات حاميه لان انا عندي اطفال في البيت حطيت شطه وكمون وكزبره وحطيت معلقه خل وتوم وده اللي هي خليناها اللي هي ايه اللي هي التتبيله بتاعه الكشري انا بحب اعملها على البارد وبعملها كده بسيطه بصراحه ما احبش اخليها شطه كتير وكده وسخنه لا لان الشطه لو حطيناها على البوتاجاز صراحه على على السخنيه بتزيد بتكون حراقه خالص فبتتعب احنا عملناها كده خفيفه وجهزنا زي ما انتم شايفين البصل وادي الكشري بسم الله ما شاء الله زي ما شايفينه مفلفل وجميل ورحته خطيره وبيلمع ما شاء الله جميل جربوه بنفس الطريقة في حلة واحدة مش محتاجة انك ايه تحطي في مية حله ودي الصلصه بتاعته شايفينها حلوة طعمة ازاي لونها جميل وطعمها خطير يلا مع بعض كده نرسه في, في اللطباق زي ما تشايفين اهو الكشري شكله جميل جدا رغم ان احنا ايه اه ما حطتش فيه الحمص وما كانش عندي بصراحة والعدس بجبة بس ان شاء الله هنعمله مع بعض بطريقة بالكامل بيكون موجود كامل ان شاء الله انا يوم دي ما كنتش موضبة ومكنتش حاطة في دماغي فالموجود عندي انا عملته وعدينا اليوم الحمد لله تغدينا وكان زي الفل يا جماعة الموجود جودة بالموجود لو عجبكم الفيديو وصلتم معي لغتينة ما تنسوش اللايك واللي ما اشتركش ينزل كده على العلامة الحمراء يدوس عليها ويفعل الجرس على الكل عشان توصلوا كل فيديوهات القناة سلام عليكم